Олександр Хорешко працює водієм тролейбуса номер 14, який рухається за маршрутом Сімферопольське шосе Набережна. Розповідає, з переходом до червоної карантинної зони працювати стало важче, адже не всі пасажири дотримуються правил перевезення, які нині діють. Де всі хочуть одягати маски, не розуміють, що не всі пасажири одягають маски, не розуміють, що повинні бути тільки сидячі місця заповнені. Лізуть до автобуса, сваряться та обурюються. Я намагаюсь пояснювати, що червона зона, що хворіють люди, що є розпорядження, тільки сидячі місця і тільки в масках. В мене є особистий антисептик на кінцевих зупинках, є все для обробки рук. Також приїжджає служба і обробляє тролейбус. Водії розповідають, медичний огляд на початку та наприкінці робочої зміни обов'язковий. Зранку приходимо до медпункту, нас перевіряють на алкоголь, міряють тиск, обов'язково щоранку. Без цієї перевірки з парку не вийдеш. Також після зміни проходимо медичний огляд. У мене тривалі зміни 7-8 годин. По-різному буває приходю на роботу, ми проходимо медосмок. Коли прийшов на роботу, одразу йду на медогляд. Мені міряють тиск, температуру, дихаємо валкотестер. У мене робоча зміна триває 8 годин. Вчора я працював перший день, і в основному всі пасажири заходять в масках. Стали більш відповідально ставитись до цього, ніж раніше. Головна дезінфекція салонів автобусів, тролейбусів та маршрутних таксі відбувається зранку та ввечері. Сьогодні зранку автобуси виїхали на лінію, кількість 51 автобус для забезпечення перевезення пасажирів. Автобуси всі в вечірній час помиті, продезінфіковані. Водійський склад предрісів медичний огляд, пройшов та выехав на линию в полном складе. Допуск до автобуса та перебування в автобусе в захисних масках та виключно в кількості мест для сидіння. Наш автобус передбачает 30, пос... 30 сидячих мест та додатково еще одно место для інваліда на визочку. В связи с имеющим место... У зв'язку з карантинними обмеженнями ми збільшили кількість авто на маршруті 63А, який ми обслуговуємо, до 26. Повна обробка салону дезінфікуючим засобом відбувається ввечері та зранку. Також водії на кінцевих зупинках здійснюють поточну обробку салону. Ми працюємо тут двоє з механіка. Ми працюємо тут вдвох з механіком. Він відповідає за технічний стан автівка. А я роблю дезінфекцію. При заїзді повністю дезінфікуємо салон та зовні ручки дверей. Та під час виїзду так само щодня. Мобільні групи у складі працівників Укртрансбезпеки та патрульної поліції перед виходом на маршрути перевіряють цілісність автобусів, наявність вогнегасників, стан коліс та документи. Зараз те, що проводиться зранку, це перевірка документів з тими, що водії виходять на лінію. Документи на транспортний засіб, посвідчення водія, протоколи ОТК, страховки та загалом технічний та санітарний стан. Составу. Є вимоги для того, що ну, на лінії. По постанові 12.36 всі зобов'язані бути у масках або респіраторах, які закривають нос та рот, та кількість, місць, кількість пасажирів повинна відповідати кількості місць для сидіння транспортного засобу, які зазначені в його свідоцтві про реєстрацію. За результатами сьогоднішньої перевірки на комунальному підприємстві «Запоріжжя Електротранс» мобільна група виявила технічні несправності тролейбуса. В транспортному засобі було виявлено тріщиною зоні дії з за що відносно водія було складено постанову за статтею 121 частиною 2 та на механіка. за частиною стою першої 128 -й за те, що здійснив випуск на лінію такий транспортний засіб з такими технічними несправностями.» За словами Антона Журавського, штраф для водія на перший раз становитиме 680 гривень, для механіка – 850 гривень. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.